ما الموت لا لابد أن الشكل برعي اللهم عني على غمرات الموت وسكرات الموت هذا اللي قال له الرسول عليه السلام قبل يموت وهذا دليل أن الموت هو سهل حتى على الصالحين الله يصلح أنه هديني ويجعل من اللي ختمتهم زينه صدق الله؟ لا؟ فق والله ان شاء الله ابي اوريكم فيديو البنت قبض روحه ملك الموت قدام الكاميرا والله يا عيال أن جالسه يتلفت وتطاير عيونه وكانها شافت عالم جديد مرعب فيديو فقع قلبي واصغار ما انصحهم يكملون ابي اوريكم الفيديو خلاص يا اخي الله يخليك اشتهيت انا مع شكلك بوريكم الفيديو الحين تفضلوا سنة. دون دوم evet. سنين كي جالدين حياتي موسن benim dün doğum günümdü Senin de doğum günüm de benim de doğum günümdü. Abla bir şey oluyor. Yok bir şey olmuyor ben buradayım yanındayım. Merak etme. Ne abla? Bir şey olmuyor aşkım merak etme ben yanındayım. Tamam ben yanındayım. Hiçbir şey yok. Ay, abla. Ablam. Abla. Ne aşkım o? Ne o bebeğim? Ne görüyorsun aşkım? رازيان رازيان عشقم رازیه رازیه عشقم رازیان جاء وقت تلحق واصبحت ماي فاضيه المجاملات إخته عيد ميلاد ما عيد ميلاد ما عنده وقت للكلام الفاضي جاء وقت تلحق وصار بصره حديد وش كان همه بالدنيا؟ وش كانت نواياه وتفكيره؟ هل سرقت؟ هل جرحت وضرت نفس؟ هل حسدت؟ هل كانت تنم وتتكلم بظهر غيره؟ جا وقت العدل، ليفوتك الاوان انت. يا انصح نفسي، ويقال انها ماتت بنفس اللحظه. <تصفيق> السلام عليكم. <تصفيق> لا اله لا اله الا الله استغفر الله الحمد لله خلص رمضان وبتلت العروق <تصفيق> الف مبروك للي ناجحين ومعطلين واللي سكاتي في التعليقات هذا الايموجي وبواسيه واعطيه قلب المهم اليوم بطير عقولكم مخاطر هذا الفيديو ما هو للخوافين فقط للعظلين اهم شيء <تصفيق> يسعدوني باللايك معليكم امر يا محبينا واشترك عندنا ديك النطيف جديد انا بيبسي وخلونا نبدا <تصفيق> ثاني فيديو وللأمانة من أغرب الفيديوهات اللي مرت علي، هذا الفيديو الأسد ومعروف ملك الغابة بشجاعته، ولكن هذا الفيديو راح يوضح لنا أن في كائنات خفية عن عيوننا أقوى من الأسد. شوفوا الفيديو ودققوا راح تلاحظون الأسد كأنه بمبارزة مع كائن خفي، وراح تلاحظون أن الأسد كأنه خايف وفجأة تم قبض روح الأسد. امسكوا عقولكم قبل تنهبلون وشوفوا الفيديو. الطاقة الخفية اللي قبضت روح هذا الأسد شيء لا يعقل سبحان الله يقولون في سؤال ناد دائما نطرح يقول هل هل نحن وحدنا ثالث فيديو وهذا الفيديو مخيف يؤكد لنا أن الحياة ليست لنا فقط كاميرات المراقبة التقطت هذه اللقطة المخيفة اللقطة القط وخلف هذا القط نسخة أخرى. أتمنى ان الفيديو ما يكون مزيف ويسوقونه علينا لا نطلع من مود الرعب لقلوبكم قلوبكم وشوفوا الفيديو <تصفيق> صراحه الفيديو مخيف ولكن بعد ممكن يكون ملجلج مثلا امه ربع فيديو وهذا الفيديو لشخص مغامر وهو متجه وناوي يكتشف احد البيوت المهجوره بصد فيه وبدون لا يدري الكاميرا التقطت كائن غريب يطير حول هذا المكان علما ان الطيور ما تطير بالليل سبحان الله الا باتمان ما ابي اطول عليكم امسكوا قلوبكم قبل تنهبلون وشوفوا الفيديو دقة المقطع خطأ بس اهم شيء ان شاء الله انكم شفتوا الفكره يعني شفتوا الفيديو وين رابتوا خامسا وهذا الفيديو مشهور جدا ولكن ممكن اغلبكم ما شاف هذا الفيديو. <تصفيق> <تصفيق> فتاه طالعه وماسكه الجوال، جالسه تصور وبصد فيه طلعت يمين سياره بدون سواق. طبعا انا متاكد انه ممكن كان يطقطق بجواله ومنزل راسه. حتى الجيم يطلعون الظهر. المهم امسكوا لي عقولكم وشوفوا الفيديو. طبعاً بالنهاية لو تركزون كأن في واحدة لابسعابات داخل السيارة سادساً وآخر فيديو من غير شر هذا المقطع مصور بكولومبيا ومعروفة كولومبيا به أغلب القصص الشنيعة وأغلب القصص المرعبة تصير بكولومبيا ما علينا كاميرا المراقبة التقطت هذه الفتاة وهي تمشي بحركة هي طبيعية وطالع بوقت متأخر من الليل حماني وحماكم الله شوفوا لي الفيديو وبس اهنيك الى وصولك الى هذه الثانيه، اشكرك على قوه قلبك، رغم ان مقطعنا اليوم ما هو مرعب مره، اغلبه اشياء خفيه، واغلبه اشياء ما هي طبيعيه، وعلى فكره ترى كل الفيديوهات هذه اللي تشوفونها ما هي مني انا، كلها منكم انتم، يلي تسووا لي منشن بالتيك توك، وانا اخذ هذه المقاطع واجمعها واوريكم اياها وبس هذا نهايه مقطعنا، اهم شيء يصل الى هنا يحط هذا الايموجي، واكتبوا لي تحت بالتعليقات التعليقات تبون الفيديو القادم، وبس ما ننسى ان الحياه جميله، خلنا نعيشها بجميع تفاصيله وبس مع السلامه.